Hola, bon dia, dic Consola Ibáñez, eh, sóc directora des de fa un any de la Federació Catanera d'Autisme i també sóc mare d'un noi amb TEA de 28 anys. Mm. Pues el meu fill ja bueno, té 28, jo us he dit, no el van diagnosticar de TEA fins als 14, però als dos anys nosaltres vam detectar que hi havia alguna cosa. Un dels objectius és que no parlava. O sigui, en els, als deu anys deia deu paraules, i a més una, per exemple, era Kika i Kika era qualsevol cosa que es movia. Podria ser un animal, un cotxe, o sigui, tenia el llenguatge molt molt limitat. I així vam estar fins als 3 anys, en aquest any no va eh, madurar. No va, bueno, és el que ens deia el pediatra, no? que hi ha nens que maduren més tard, que ja maduraria, que era un nen intel·ligent, que no li passava res. Eh, bueno, però ens van plantar els 3 anys en les mateixes 10 paraules, Vull dir, aquí hi havia algo que no. Llavors, el primer professional que ens va atendre va ser precisament una logopeda. O sigui, a partir de l'escola, ens van aconsellar si no parlava, doncs anem a una logopeda. I va ser fantàstic, la veritat, va estar anant, de, molt de temps, però en els tres primers mesos va fer un canvi. O sigui, que tenia tres anys, vull dir que en tres mesos, eh, deia ja, no només més, molt vocabulari, sinó ja feia frases de dues paraules, no? vull dir que molt bé. I després ja, va, ja, ja es va adaptar, no? ja es va... Ara el meu fill parla bé, no té cap problema de comunicació, vull dir però sí, durant molts anys tenia caqueig, que encara el té, en situacions de nerviosisme li costa, i sobretot durant molts anys feia servir com una mena de coletilla per començar a parlar, necessitava aquest recurs, i en el seu cas era xic-xic, i llavors deia la frase. Però, i, I sobretot el caqueig, el va mantenir molts anys, o sigui, ell ha fet molta logopèdia per sort, eh?, i ara doncs no té cap problema de comunicació, vull dir, estem encantats, <ríe> no sé. Bé, primer hem de pensar en això que hem dit, és un espectre, vull dir, és molt ampli, tenim des de la part que necessiten més suport, que poden, no tenen llenguatge, són no verbals, amb qual moltes més dificultats de, de comunicació, i necessita tot un sistema adaptatiu per comunicar-se, i després tenim la, la part, l'altra part de l'espectre, la part més lleu, on eh, aquestes persones poden tenir una comunicació que sembla normal, que, normal entre cometes, enteneu-me, eh? eh no, però sí que poden tenir dificultats a nivell d'entendre, de, de, no?, del llenguatge figurat, d'entendre el llenguatge no verbal, també, de literalitat, de, de vegades, inclús també una mica mono, monotons, no?, vull dir que... Mm, o d'altres dificultats, però sobretot a nivell de llenguatge figurat, de comunicació. Bé, bé, doncs, com tot l'espectre hi ha molta variabilitat, vull dir, tenim des de les persones de grau 1 que tenen la fama de ser superdotats, doncs no és cert, hi ha com la població en general, si un 2%, doncs hi haurà un 2%, però no són genis, no tenen la, si la, la, la intel·ligència ja ja implícita no? per tenir l'espectre. Tenim també la fama d'agressivitat, de agressius, tampoc, això pot respondre en un moment donat a una, sensació, a una situació de molta ansietat, molt estrès que et pots portar a, una, a un comportament més agressiu, però no per si com tothom. Després tenim la part que més necessita suport, no? el que parlaríem del grau 2-3. Aquí parlem de persones que estan tancades en el seu món, doncs no, tindran problemes de comunicació, però estan en el món, són part del món. Eh, parlem d'empatia, les persones amb autisme evidentment que tenen empatia. Eh? Eh, potser no es posaran a plorar al teu costat, eh? no faran aquesta empatia social, però sí que voldran ser útils, ajudar-te. Mm? Hi ha molts mites dintre de l'autisme la, encara, hi ha molt desconeixement i ho hem de treballar entre tots. Les persones en TEA encara tenim molts drets a assolir, molts, a tots els sectors, la inclusió a la vida, vull dir, des de l'educació, des de l'atenció primerenca, l'educació, el tema laboral, perquè vull dir, aquí, mira, aquest any, no, que el dia de l'autisme, que el lema és puc estudiar, puc treballar, doncs tenim que gairebé un 90% de les persones amb TEA estan a l'atur. No ens ho podem permetre com a societat. Pensa que som ja a l'1, una persona de cada 81 persones a Catalunya és TEA. Vull dir, no ens ho podem permetre com a societat mateixa, no? Bé, jo crec que hem, hem de treballar en tots els àmbits, però a mi personalment crec que l'àmbit laboral és el que més aviat em preocupa i crec que de futur ens hem de posar més les piles. La Federació ofereix serveis, suport, assessorament a les entitats de famílies de l'autisme de tot Catalunya. En aquest moment ja som 25 entitats, hem crescut molt i averquem tot l'espectre, des de la part que necessita més suport fins als que necessiten menys. Que no està sola, que endavant, que són molts, que hi ha bueno, gent molt vàlida, hi han entitats fantàstiques a tot el territori que s'estan creant, amb gent molt lluitadora i que, que, que s'apropien a aquestes entitats, que entre tots podem fer moltes coses. Bé, moltes vegades diem, no? Aquí més els pares aprenem sobretot d'altres pares, no? Aquells recursos quotidiens petitets que t'ajuden en el dia a dia, no? I que s'apropien a les entitats, que són moltes i, i no estarà sola aquesta família.